I'm sorry. مصطفى عين بحبك و بصيت لقيت عني و كم من عين ويني ما كنتش هذا؟ هذا مصطفى، مصطفى معاهم موت، حتى صرت أأكد محمد مصباحي؟ الو مصطفى؟ ايوه مرحبا وين انت؟ انا في البلاء ما بتفعل؟ صرت اكبر ابي ما حمد قلت لك امس اه تكبر ابو الله يرحمك يابا سعيكم مشكور سعيكم مره مره حبوب حكي, أخي حكي الله يا اخي حق الله ما نفعل حق الله، سعيكم مشكور يا اخي. الله أفتح عليكم. سعيكم مشكور. ايوا حمود. حبو. آه حمود كهلبيب. احلى واحد ما نصيب وانا بشركه كهلبيب. عظم الله لكم الاجر. ورحم الله ميتكم. و... وايد لك الحمد لله. انت قلت انك في البلاد. لا انا في اللي هو انا في البلاد كيف